ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غض هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة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 فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الله إن شر الدواء فهم لا يؤمنون الذين عَاهَدتَّ منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخ ان الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهمون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا لفضيله الدكتور